Következő néhány percben egy rövid tartalomjegyzéket szeretnék bemutatni. Bevezető célkitűzést láthatják, aztán a mintaadatbázis megjelenítését. Aztán az SQL-szerver működésével fogok foglalkozni. Majd a szükséges környezet kialakításával. Azután a bevezetést fogom megtenni az SQL nyelv használatába. Ez egy elméleti anyag gyakorlatilag, amely elég hosszú lesz, mert a, a bemutatom a különböző ö, osztályozását, a nyelvnek a DDL-t, a DML-t, a DCL-t, a TC-t, a SC-t, illetve a ö, parancsok formai Megjelenítését. Végül Windows telepítő készletet fogok készíteni önök segítségével. Köszönöm a figyelmet.